У приміщенні спорткомплексу Хмельницького національного університету змагається команда з гандболу дитячо-юнацької спортивної школи No1 місто Хмельницький та команда із Рівного, дитячо-юнацька спортивна школа No4. Сьогодні друга гра першого туру вищої ліги чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд. Почалася гра у 10-й годині, тривала з перервами до 11.25. Всього було два тайми по 30 хвилин. У сьогоднішній грі перемогу з рахунком 27-29 отримала команда із Рівного дитячо-юнацька спортивна школа номер 4. Два дні грали, вчора і сьогодні. Вчора програли, не настроїлися, сьогодні вже зібралися і показали свій результат. Вчора ми виграли з рахунком в 11 голів, сьогодні, на жаль, ми програли в два м'ячі. Е, ну, зрозуміло, що всі дівчата ми налаштувалися добре. всі дівчата, на жаль, сумні, засмучені, але нічого. Старший тренер гандбольного клубу Рівне Юрій Бусюк розповів, гра була цікава. За його словами, зіграти на виїзді 50 на 50 – результат непоганий. Ми, ми граємо з слабким складом, тому що у мене три людини травмовані, двоє після операції, після того сезону, коліна, двоє пішло з клубу. Тому те, що у нас є 12-13 людей, то це і є. Але ми, я вважаю, сьогодні більше чи менше справилися, із завданням, яке поставили перед дівчатами. Головний тренер команди дитячо-юнацької спортивної школи No1 Хмельницького національного університету Сергій Процюк розповів: сьогодні пропустили м'ячі, бо недооцінили суперника. Вчора виграли три-чотири, двадцять три. Впевно, сьогодні бачу так по дівчатах, хоча ми розібралися в роз недооцінили суперника, програли два м'яча, але нічого страшного. Зробимо аналізи, зробимо над помилками. Попрацюємо, я думаю, що все у нас буде добре. Перший ігра – нова команда, нові люди, не зіграні. За словами Сергія Процюка, всього буде 10 турів вищої ліги чемпіонату України з ганболу серед жінок. Фінальні ігри відбудуться у травні наступного року. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.